ترجمة من حضارة عمل إمارة وجمع حولك كم خروف عمر قلعة ونق حجارة تكون مضادي للحروف اوعى صوت الجعب يوصل غير وقته عالصندوق عا قد ما تعيط ما رح يسمع زيت صوتك بالصندوق وعم بيسوق باقي ماشي تحته دعس الفوق راشي ما بيسرق غير عند الحاجة بتضيعه من بين الحاشي بده البيضة والدجاجة جايبك نافض راسك حاشي انت حر بس فاشي وانت واشي اذا بتحك حتى نسور نشوف النور لازم نمحي نهد قصور مش مجبور ضل مكسور بسلطة سلطتها فاسدة من اساس, أساس لعبة روحك عندهم سلعه بيارفوك لا يفرقوك لا تضبع امه للاعمد امد فيها العين حرقه قلب تبكي بلد شبح الحرب على لبنان صار متوقعوا حتى الولد من منفرض بلد فرط ما تسالني شو الخيار اذا ما مت من الجوع بيكون ناطرك كم في شار والقانون بعده ماشي يدعس ناس وغير ناسي جاي بحاشده دولة ما تتعجب بالسياسه والاداس ما بتحاسب غير الحرام الفقير ما تقولي وين العداله بحضره معالي الوزير مش مألوف اللي شوف يلي خلق غني بيبقى فهمك بلا صدقني ما بيوم بتنفع لعب شروطه صارت قاسي رح يلجألك لك حتى يعلى بتلجا له بلحظه بيطلع يلي تحتو بينسى بيغرقوك بكذا موجة بين كسباتهم بيلاعبهم بيكرهوك حتى بيخيك بضعفوك لا تتبعن جربوا تكونوا ايد وحده وتنسوا تقسيماتن غير دينك بس عندو الله انسى كلامن واحزابن بالمصاري ما تغتني وما تنسى هيدا لبنان، فقير هدا معن سنه الغني بيحمل بعد اتنين، كل انسان هو رام عم ينضاف لو انضرب من جمع عمهم بس يفضوا جابوا رغم الفقر والحرمان رغم الامن والامان رغم اللي هجر فجر انتو بنظرهم ان اغنام خي فهم متل البوكر بلا ربح قد ما تراهن أحلام اخرتك رايح والقانون بعده ماشي يدعس ناس وغير ناس جاي حيشه دولي ما تتعجب بالسياسي والاداسي اللي ما بتحاسب غير الحرام الفقير ما تقلي وين العداله بحضره معالي الوزير والقانون بعده ماشي يدعس ناس وغير ناس جاي حيشه دولي ما تتعجب بالسياسي والأداس اللي ما بتحاسب غير الحرام الفقير ما تقلي وين العداله بحضره معالي الوزير المحامي من محامي والسياسي عدو ناس والمفوض من سامي والعداله صارت قالب كل واحد استغلالي حتى يحب الارباح غير مبالي هالحسالي عم بيتاجر بالارواح كان سفاح لبس البدل يلي جاع اكل قتلي انت زقف عقل كذبه حط مراي وشوف الصطلي منو بلد هيدي غابي وانت عدد منو غالي وقدم عليد يا معالي يوم الحساب عالسبالي